નમસ્કાર મારું નામ પઢિયાર અમી રાજેન્દ્રભાઈ છે હું FIBA સેમેસ્ટર બેમની તાલીમાતી છું FIBA ના અભ્યાસ અંતર્ગત અમારે TNM બનાવવાનું હોય છે જેમાં કોમર્સ વિભાગ અંતર્ગત મે આ એક TNM બનાવેલું છે જેમાં ઈકોમર્સ વિશે મે પસંદ કરેલું છે જેમાં સૌથી પહેલો સ્ટેજ છે B2B એટલે કે બિઝનેસ ટુ બિઝનેસ કોઈ પણ બિઝનેસ જે હોય છે તે બીજા કોઈ પણ બિઝનેસ ધરાવતા હોય તેની સાથે બાટાઘટ કરીને એક આખો વ્યવસાય કરતા હોય છે તો જેમ કે મેં અહીંયા ઉદાહરણ તરીકે લીધું છે કે મારુતિ સુઝુકી જે કારનો વ્યવસાય કરે છે તે HDFC બેંક પાસે જાય તેમને પાસે લોનની માંગણી કરે છે કે એમના જે કસ્ટમર છે એમને HDFC બેંક દ્વારા લોન અપાવવામાં આવે જે પછી ક્રેડિટ કાર્ડ મારફત જે કસ્ટમર જે છે તે મારુતિ સુઝુકીને પૈસા ની લેવડદેવડ કરતા હોય છે તો આ જે છે એ પેલો સ્ટેજ છે જેને મે નામ આપેલું છે બી ટુ બી બિઝનેસ ટુ બિઝનેસ ત્યારબાદ બીજો સ્ટેજ આપણે જે લીધું છે એ છે બિઝનેસ ટુ કસ્ટમર એટલે કે વ્યવસાય થી સીધું ગ્રાહક સુધી આમાં મે Amazon નું ઉદાહરણ લીધું છે કે જેમાં કસ્ટમર જે છે તે ઓનલાઈન એપ્લિકેશન મારફત પોતાનો જે ઓર્ડર છે તે પ્લેસ કરે છે ત્યારબાદ શિપિંગ કાર્ડ માં તે વસ્તુ પ્લેસ થાય છે स्वीकार लीधे दिवस में वस्तु पहुंची जैसे तैयार थ Amazon Amazon तो आज दर्शाई टू कस्टमर वे अथवा बीजो ग्राहक है जो वस्तु ले सीधू कोई पण एक एप्लिकेशन ने मार्फत એના માધ્યમ બનાવીને આ કાર્ય કરી શકે છે જેમાં કસ્ટમર નંબર 1 જે છે તે OLX માં જેને વસ્તુની વેચણી કરી છે તે આ એપ્લિકેશન માં પોતાની વસ્તુ જે છે તેનો ફોટો પાડી જે પ્રાઇસ રાખવાની હોય તે પ્રાઇસ આ બધું વ્યવસ્થિત રીતે વિગતવાર લખી અને એપ્લિકેશન માં લખી દે છે ત્યાર બાદ જે બીજો કસ્ટમર જે છે જે તે વસ્તુ લેવા ઈચ્છે છે તો તે બીજા કસ્ટમર જે છે તો OLX માં એપ્લિકેશન માં જાય તેને જે વસ્તુ ખરીદવી છે खरीद करोथ्रा बी नाम आपेलू ग्राहको छे, पेमेंट क्या जगह थ्रु કે પછી કોઈ પણ બીજા માધ્યમ થી તે માહિતી મેળવી શકે છે एग्जांपल તરીકે ફ્લિપકાર્ટ જે છે ફ્લિપકાર્ટ જે છે એ ઓનલાઈન એપ્લિકેશન છે ત્યાર બાદ મિન્ટ્રા Pinterest LinkedIn Facebook eCV Goibibo Gmail આવા ઘણા પણ માધ્યમ દર્શાવેલા છે આમાં કે જે પણ કર્મચારીઓ છે તે चार्टेजीस में चार बतानेस टू बिजनेस बिजनेस टू कस्टमर कस्टमर टू कस्टमर इंट्रा बी આ રીતે કુલ ચાર વિભાગ માં કોમર્સ ઇલેક્ટ્રોનિક કોમર્સ જેને કહેવામાં છે આ રીતે વ્યવસાય કરી શકે છે થેન્ક યુ